بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان اسلام آباد سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے غیر مقبول فیصلے کرنے کا اندیا دیا ہے ناظرین ہم آپ کے ساتھ بڑی خبر شیئر کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کچھ بڑے اور غیر مقبول فیصلے کرنے کا اندیا ظاہر کیا ہے جس کے بعد پاک افغان بارڈر پر کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک مختلف اداروں نے وزیراعظم کی توجہ ملکی خارجہ پالیسی میں اس بہت بڑی تبدیلی کے آفٹر ایفیکٹس کی طرف بھی دلوائی اور کہا کہ ان حساس معاملات پر بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لی جائے وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس بڑے فیصلے کے کیا کیا آفٹر شاکس ہو سکتے ہیں ناظرین یہ بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ممکنہ آفٹر شاکس کے حوالے سے وزیر اعظم کو کیا بریفنگ دی گئی یہ تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں جی ناظرین پاک افغان بارڈر ایریا میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف بڑے آپریشن کرنے کے لیے امریکہ کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے پی ایم سرکار کی طرف سے امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ نے آخر وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت ختم کی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ اندیا دیا ہے کہ ان کی حکومت امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے تفصیلات طے کر رہی ہے کہ پاک افغان بارڈر ایریا میں ڈرون حملے اگر کرنے پڑے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ امریکہ کن شرائط کے ساتھ وہ ڈرون حملے کر سکتا ہے؟ امریکہ کو پہلے پاکستان کو آگاہ کرنا پڑے گا، متعلقہ ٹارگٹ کی تفصیلات بتانی پڑے گی اور کولیٹرل ڈیمج نہ ہونے کے حوالے سے بھی یقین دلانا پڑے گا۔ جی ناظرین وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹری کے اجلاس میں اس اندیے کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر پاک افغان بارڈر ایریا میں دہشت گردی نیٹ ورس کے خلاف بڑا آپریشن کیا جائے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے امریکی وار آن ٹیرر میں دوبارہ شمولیت کے حوالے سے اداروں سے کچھ ریپورٹ سے طلب کی ہیں جن کی روشنی میں اس حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا ناظرین وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کو موجودہ حالات میں موجودہ مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے امریکہ کے پر خلوص تعاون کی ضرورت ہے اور یہ امریکی خلوص اسی وقت سامنے آئے گا جب پاکستان خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور خطے میں امریکی سپرمیسی کے حوالے سے کچھ بنیادی فیصلے کرے گا پی ڈی ایم سرکار یہ بڑا فیصلہ کرنے پر کیوں تیار ہو گئی ہے اور اگلے پانچ سال کی ملک کی سیاست پر اس بڑے فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا اور سنسنی خیز سوال ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کپتان اس فیصلے پر سخت رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے اور ملک میں اس فیصلے کے خلاف ایک بڑی عوامی مہم بھی شروع کی جا سکتی ہے ناظرین خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور خطے میں امریکی بالادستی امریکی سپر میسی کو ایک بار پھر نافذ کرنے میں پاکستان کی طرف سے جو تعاون پیش کرنے کا منصوبہ ہے پی ڈی ایم سرکار کا اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی ہم ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتہ داروں کا اپنے دوستوں کا اور گرد و میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ